بارك الله يا خير هذا، تلينا الخير أسي. تلينا هذا حسن. دريس دريس، تلينا الخير تلينا بخير. هذا سيدي سبعين. سبعين اللي أييه. بارك الله يا ربي، علينا الخير هذا شحال؟ من عند الشارع داك على حسب أرسل. اه 80 80 قاعد الجمله والفرّادي آه. الف ريال الحليب هنا ادريس آه، الحليب بارك الله بارك الله يوم. ادريس خلي لنا النمره ديالك المستشفى من المستشفى من 30 11 61 من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من كينا. سبعين. <تصفيق> <تصفيق> بارك الله يا رب رضا خلينا الخير سي ابراهيم 71 لا لاطوب بارك الله يا رب الحليبك مزيانين بارك الله دي كداو ماشي مشكل الحوش ماتش 71 الف ريال بارك الله فيك، والو زينين داخلين اليوم السوق. الله يسخرها السيد، الله يستر الله يحفظك، الله يستر لك. مولاها اه هي كنعرفو هذاك قلب لي قاس إن كبيح. جاملي. ها؟ جام. في حال تبارك الله دي الغلامة. بارك الله. بارك الله. سلام. كلو يمكنك ياك تكون لك على تكون ولا. ان تكون لك كاينه هذه رويسات لك لك لك الله لك ما عنده عيد صاحبه لك شديكين الله يسر الله ومورده محمد الله يسر هيا وظهير 35 لا رب ما الله يسر الله يسر لا سير سير شهر مش 35 اه 35 بجوج جوج 35 بي بي شعر شعر شعر طوشان؟ طوشان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 3 لا لا آه، اوكي عطا ألف ريال للواحد وهذا ثلاثة 33 فين هو ملقطيع هو هو ملقطيع وهذا <تصفيق> لا لا مع راسك وفلاح مالك فلاح شوف فلاح كيكون كلشي جامع كلشي اي حاجه خضره مواشي كلش. طب شي تصور هذاك عند الدراري لي هذا انا ليبيع اييه اييه هذو يا درت سواش لي احمد لي بالي امغلي الله يستر عليك شالي نادو احمد قلتي ليا زوينين هذو لي عطاوك 28 اه تلقى احمد لاوت واش ماشي مشكل اه شحال احمد الصغير ديرك آسل. ديرك صافي خليه كاع هو شوف هو ما عندنا ما نديروا به كاع صاحبي صافي هو آه. الناس اللي جايه طالعه محمد صافي مشى في حالو، شحال عطا كونتر؟ شحال عطا؟ 820 باش تبغي تبيع جمله، وشحال بغيت تبيع لواحد؟ دري طار معك طر مازال انت في السوق مزيان زي، جر جر شي واحد جر خلينا لك خلينا لك شي تصويره معاه جر شد من القرن بارك الله، زيانة بصحتك، خرفان زوينين هذا مليح هذا راه ماشي نحاوري كنت بي عليا هشام أشعر المنا ودعي هو ووصق ندعي دعو الخير بالخير دعوه إليكيسة عجميل تدقنا كجربا دعوه لا لا قاسح قاسح يا قاسح ومان نهار بداك راه زوين بعدا ياك السوق مزيان الحمد لله كتشوف الناس بعدا راه داخله داخل آه. باغا تشري لله أه. كاين الناس آه. باغا تشري عامر السوق ها عامر السوق اليوم عامر قربات بارد بارد وكيدام كيدام كاين ثمن بارك كيدام انا كيدير دخل مزيان كيمشي الحاج دا لي نسولك لاباس بخير زوينه تبارك الله قيد قال الخير الخير داكشي ها الخير ها الخير ياك انا الخير حميد الخير هذاك الشيء كامل تخاف الله ينزيك <ليش. تصفيق> اه بكى ابن ساكت اه بكى معروف كاين الثمن المليح كاين مشي ياك كاين الثمن كاين الثمن كاين الناس راه مسيره علف غالي الله يحسن العوان والله العام زايد الثمن شويه زايد الثمن زايد الثمن والكساب الله يحسن عوانه كساب الله يحسن عوانه الله يرحمنا شي الله شكرا اخي مراد على المبادره ما ما <franchitore> <glamate> <csuk> <monitions> <virh> <mét> دير ابلك شي شويه طلق مش يا كخيشم <الأه> <تسؤال> <بنسي>؟ الناس ياك اخي هشام الناس <تسؤال> راه راه رياضيه يا اخي هشام راه رياضيه راه رياضيه الله يهد بويلام مكيتفك وفيلا راه مفكر ماكيتفك ناخذ ماشي دابا والله يا خويا ما بغيتك ما وجهي وجهي والله ما بغي خليني نصوروا ايه وعييت معاه كيفاش شديك لا لا لا صاحبي ما نخسرش معاه ايه صاحبي ما نخسر مال لا هذيك حقوق النقل راه واعره راه واعره الله يرحم لك الوالدين الله يدي الجمال لا لا لا تلين هدو أحميله ماذا؟ تلين الثمن ديالهم هذا عطاه 45 هذا عطاه 45 هذاك هذا 41 وهذا 31 هذا 31 زوين هذا دير والد هذا 36 هذا 36 هذه حوليه حوليه 18 18 فريق هذا هو مول 36 ياك هذا تسترضي لا هذا هذا هذا هو ستو 41 41 <تصفيق> <واحد واربعين. تصفيق> هذا؟ استوت ثلاثة. راه زين هذا. والله مخيره. لرجع محمد. هيو ثلاثة وي سلام سلام السلام تيستلين سلام شحال عطاك في راس الله يلا دخلتي السوق بزاف هذا وخليك يلا يسخلك قدامك ولا عيب شعره هذا بدي ديالك مين نتاو ديال ثلاثين. ياي جات فتو <سرع> سير <سرع> لا والله يرحم من والله والله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 ####والله الله إلا فلوس الله يحسن الله أنا <تصفيق> ربعين الف ريال قاعد ليسا الرسال قاعد قاعدك الرأس دي ذاك حولي <تصفيق> اه والله يودي الله اه مسكين هو مسكين هو مخشي وسطم <تصفيق> <دي. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا أعرف لا بلدي والله لا أنسى والله لا والله من ما ووجهك انت طبيعي واحد لا ما في غادي شد شد أستلم 24 سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام يا سحال كاررو بكثيري الله الله الله الله باش اه الله <تصفيق> والله ربي يبارك في الصحنيط ماقول يضرب معك دق الفلوس الله الله العود بالله عطينا وسه الله يكون هذا هذا هذا الله والله العظيم غادي عندو رواق فلا كان شي محصره با خاصو شي الله هذا يعني يعني. يعني يعني يعني يعني يعني يعني شوف رغم ما عندو الكار خدام مش خدام دابا شوف واش شاري شوف عندو حولي الله يزيده. يزيدو عندو معزه شاري معزه راه يذبح البقر عندك عطيني الموتور أه شري بالموتور و 60 ألف عوداء أعيد كرجا أعيد شفت جزي يا الله وموتور لا لا وين شري الحبيب أحسن منه عندي بصحتك الله ودي بصحتك هذا سيدي أعطاه شحال باقي يا احمد هذا؟ آه. ألف ريال هي اللي اللي واقف عليه. اه وشحال البيع ديالو؟ ألف ريال سردي هذا تبارك الله كان عندك في الدار أحمد هذا؟ ياك كنت زين، أه؟ أنا أنا آه أخويا، آه. آه. آه ولادها. ها ها. سبحان الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه رباعيه رباه يا رباه سبعة وعشرين. سبعة وعشرين فريال. مليح يا الله الا كاين يا ولكن يا رباه يا ارباعيه هذا قعدك السنه باش تسني كان شويه الغلاء رحيمة ما كان ها أه؟ وهذه في السن؟ هذه اسئله اساسيه سداسيه هذه سداسيه اه والده جد اش هو قال فيها 44 يعني داش عندها جد كره اه, <تصفيق> <عنداش دكورة>. آه. <تصفيق> هلي داروا 44 هادو هما اللي داروا 44 كلي <تصفيق> ما درتي لينا جيم ما درتي لينا ابوني ما الرحمه دخل ديريكت يوتيوب خلي نسيت لينا سيت ولا دير لك انا اي ندير هنا نتغبر هكاك شلاتو ها جي عطاونا 28 28 شويه راه السوق يا واش اللي 28 28 فيه شي 50 هذا هو اللي كان عندك لا لا هذا <صفيق> شدقليل هذا العام اه شدقليل اه هذا مازال <سؤال> ما وصلتني هذا تني اه صافي اه صافي اه عيد هذاك الشيء <سؤال> علاش تشامان هذا 16 15 لا 16 اه المهم <سؤال> ديرت شدك وجهك الشباب هادو هما الشباب هاذو، آه لكم الشباب مزيان، سنخزن يخدم على راسو، ما بقاش يتسنى والديه، تحياتي لكم، والله إلا لكم، الشعوفي، سولوه على هاد الجديد، شوفي، شحال الخير 36 36 اللي مزيان 36 البيع ديالو البيع ديالو تبارك الله دايز العيد هذا زين ما بقى حولي باقي عند عيسى هنا لا ولا باقي فوق حوش فوق موجود كل شيء موجود بارك الله امين يا امين يا رب امين صور يا زلامشي دابا نقرصو انت الرحمه صافي من قدام الله عبد الرحيم حاجه على السوق السوق الموت هذا وهذا مازال الله مازال الله ده الله يرحمني بهذا الوالدين من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من اه من اللي هنايا قاعد لي هناك من هناك من هناك من هناك ها هناك من هناك من هناك من هناك من هناك قال لك من هناك من هناك هذا حقيقه ولا شي حاجه اخرى من غير العيد طير. هذا مزيان واش شحال بها ديالو سي سيمون? هذا البيع ديالو واخا كنقولو فيها 44 44 البيع ديالها هذا الخروف زوينه لكن هذيك عرفنا <متحك> لا ما أعلم عندك الله أعلم, الله أعلم. لا. لا. لا. يعني الله أعلم. ما آه ولكن الضحية خاصها تكون سالية كان كانت ساليمه مزيانه هما راه اربعة الحوايج اللي موسعين كاين العوره كيل بيل العور ديالة و و اللي بين العور ديالها والعرجه وسميش واللي ناقصه ضعيفه كاع و مريضه و لي مريضه ولكن هذيك راه مريض يشرب يا غول سيسه اه انا هنا بكري اختي ما الله علم ثاني لا لا طقنا هذيك سيدي جديده جديده لا لا على هذيك نهضروا على هذيك اول سيسه المريضه اللي يهضروا عليها العلماء المريضه اللي ما كتقيش تنوض ما كتقيش تاكل ما كتقيش تحرك من منين هلي ماشي اللي فيها شي اول ولا حبه ولا اللي فيها حبه راه لاول مولى الله ترجع عوان نخلو الاجابه شوف نخلو الاجابه للمشاهدين غادي يجاوبونا اللي أعرف شي حاجه راه غادي يجاوبنا في جاوبوا <تصفى> <تصفى> <صفى تصفى> <تصفى> <كلها> جاوبو <آخر> <تصفى> مهم انا خويا صح كله عرف الراي ديالو المهم لكم هذا اللي سال. المهم راه كيقول لك هذاك راه فيه وسيسه راه باينه اللي بغا يشريها غادي يشريها لا لا شوف والله مزيان مصطفى شحال بس شحال شريتي هاد الجديان سيدي فلوسهم درهم تالا يا سي مصطفى وعشرين <تصفيق> وعشرين وعشرين لا اه الله زيد مسافة كي تخلص الله يربك صافي سير عليك يا هذا يا أنا. المشاهدين 14000 أرب... ريال أيوة. 700 درهم ديال الماز ياك دي هذا وجد آل آل آل. آل. آل أيوة. من وجدة. هذا من الماز هذا كامل من وجده وجده الصحراء الشرقيه إيه مدينة السمارة. شو يكتب من بارك الله. المكاتب خير؟ واحد وعشرين. هذا ثني هذاك 28 هذاك هذا اللي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذاك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله لا لكم الله لا لكم أكسيبة أكسيبة. كسيبه كان وين؟ اه كسيبه كسيبه كسيبه غادي نصور لك الخير تلينا تشير الشي بارك الله والبيع ديالهم له يا حمد؟ خمسين. 50 الف ريال زين تبارك الله صافي أحمد سير الله شحال هاد طاونه 16 بجوج الله العيد العام زين ان شاء الله هاد العام ان شاء الله كاين السكر لا لا راه ما عيدوش هذو كاين واحد اه اللي السكر يتبع هاد صغير وشحال البيعه ان شاء الله 20 20 بجوج الله درهم بجوج غادي نسولك أنت، زيدي زيدي، الحاج كيفاير؟ أساليك؟ جديد تشريها السي كمان ولا مازال؟ خويا شرنا اللي يقسم الله، هيك. آه والله مزيانة سيدي إيوا آه الحمد لله، آه الإنسان السنة والله الحمد لله، والسنة آه. الإنسان آه. لا يكلف الله نفساً إلا يعني من هذا ما يشتاقش مع الحولي ويتبع هذا أه الحولي بـ 120، هذا بـ 140، هذا هذاك الله سبحانه وتعالى قاطعتك ياك، الله سبحانه وتعالى كيأخذ منا التقوى والله التقوى ديال الانسان، كياخذ آه. منك الضحيه ولا خا تضحي ليه الغنم ديال العالم كامل. والانسان. التقوى هي الانسان، ما <تصفيق> ذبحتي غا صغير وعندك التقوى، تفوت مدة آه. مول 10,000 اللي دارك آه. والله آه. والله الحمد لله، القناعة القناعة. التقوى. التقوى التقوى الإيمان آه. آه. ديالك. آه. الحمد الإيمان لله. ديالك والعقيدة ديالك وهذه فهمتي ولا لله الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله. هي اللي كتخاط اما والله غاني على آه، الحمد لله على كل شيء الحمد لله يومني الحمد كدي لله هي اللي تبيها كتقول بسم الله الله اكبر إن سنو... نسكي ومحيا إن نسكي وصلاتي ومحياي ومماتي لله رب <تصفيق> العالمين آه، سبحان الله العظيم كيفاش فهمت منك وإليك الله يعني تشراه منك واليك واليك عندك وليك كل شيء ديالك آه، سبحان الله الحمد لله العمر كيبقى هذا يبقى لا الإنسان شوف دابا بنادم سبحان الله كتشوف دابا الناس كتشتاق بزاف مع العيد آه. ما كيكون انسان ها هو الحمد لله ديما هو وكل كل ديما ولكن ملي كيوصل العيد كيكون شويه ديال الافتخارات بزاف كيكون الافتخار فهمتي هذا آه شاري حولي ب 120 هذا شاري ب 160 هذا ولكن ترخصك في على قد الاستطاعه ديالك ما تكلفش على نفسك لا يكلف الله نفسا الا وسع نعيد على قد الاستطاعه ديالي الله يرحمك فهمتي على قد الاستطاعه ديالي راه الحمد لله راه كلشي يعيد راه رزقك غيجيبو لك الله ما كاين كاع اللي غيحيدو لي الرزق ديال الانسان لا بضل الله سبحانه وتعالى ما غادي يخليش غير القناعة ديالنا إحنا اللي كتكون شويه الله يهدينا قناعة ديال الانسان اللي سبحان الله باغي يهز الكريدي باش يشري الحولي ب120 يهز الكريدي باش يشري الحولي ب180 وما تيقولش لك انا راه السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك انا باغي نشبع اللحم غنعيد للدراري هذا هو المشكلة اللي بارك الله فيك سي والله جزيك خويا والحمد لله وكنشكرك نتا على هذه المبادره اللي كدور توصل الناس المعلومه والله يجازيك كنشكروك كتوصل الناس المعلومه ديال الاعياد والحاولي الحمد لله موجود موجود الحمد لله الخير ديال الله سبحانه وتعالى موجود خاص غير القناعه ديال الانسان الله. والله والله القناعه ديال الانسان اللي خاص الانسان يتقى الله سبحانه وتعالى في فخو الدروش بحال هاد الشناق شويه قصحوا الوقت فهمت الشناقة الشناقة راهم خرجوا على الوقت راه على الناس. ولا ولا الفلاح مسكين تيكسب الحولي وتيعاني معاه وتماره وتكرفيس فهمت وهذا الشيء دوزنا وعارفين شحال القيمة ديالو الحمد لله إحنا ولاد العروبية وتنحسوا بالفلاح تيعاني مع الحولي ولكن تيجيبوا عنده الكساب تيجيبوا عنده الشناق ####تيطلع السوق بزاف على بزاف يحاول على اخو المسلم والله خاصو يحاول على اخو المسلم ما كين والو كاين غرب. وشوفوا الانسان كاين اللي سبحان الله كيبقى كي على واحد الانسان على خمسين درهم هو مصور في الخروف 4000 ولا 6000 و50 درهم كيجي واحد السيد ولا واحد المراه تعاونوا مع الناس الله يجازيكم تعاونوا مع الناس والله إلا تعاونوا مع الناس الشناقه راه الناس راه الوقت مزيره ومع هذه الأزمة ديال المرض الله يعافينا منه ويعافي جميع المسلمين والناس مأزمة والخدمة ما كيناش الشناقه راعي لخوتكم المسلمين الله يجازيكم كنتمناهم من الله سبحانه وتعالى ينزل على قلوبكم الرحمة على خوتكم المسلمين الله يجازيكم الشناقه راه الكساب تفاك من الخروف الكساب راه باع الحولي ديالو ولكن المشكل بقى مع الشناق بقى المشكل ما بين الشناق والعيال راه الشناق راه ما قانعش ب 10000 وخا شويه ما قانعش ب 10000 الخروف و, و... 8000 الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم وكنشكروك اخويا الله يجازيك بارك <تصفيق> <وكأنشكرك. تصفيق> الله فيك الله يجازيك الله يوفقك بارك <تصفيق> الله فيك <تصفيق> ومن هنا مشاهدينا الاعزاء كنختموا هذا الفيديو وكنشكركم جميعا وما تنساوناش الله يجازيكم بي جيم وأبوني وعاونونا ودعمونا الله يجازيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته